Gabriela Firea, comandament de urgen la primăria capitalei. Lansează avertismente dure. Primarul general al capitalei, Gabriela Firea, a convocat un comandament de urgen la primăria capitalei și i-a să avertizeze atât cetățenii, cât și autoritățile că trebuie să existe o mobilizare exemplar pentru a trece peste această perioadă. Ai avertizat pe deintorii de panouri publicitare să se asigure că acestea sunt bine ancorate, pentru ce va fi vând puternic. Vreau să-mi convinc ce suntem cu toi organizații pentru ce ne vom confrunta în continuare cu ninsori, ii vând puternic. Vreau să le transmit în coda celor care curse terezile să acționeze cu prioritate pe Urgena 1, adică pe Marile Bulevarde, dar și pe Urgena 2, pentru ce acolo sunt probleme. Pe Marile Bulevarde s-a circulat destul de bine, în condiții de iarnă. Fac apel la dumneavoastră să nu acționai doar pe poduri slash rampe, ci pe setereziile laterale, pentru ce acolo s-au produs foarte multe incidente. Gabriela Firea a lansat un apel ce trei de de panouri publicitate. Ei au o mare responsabilitate, nu trebuie să se gândească doar la profit. Dacă pic un astfel de panou, nu vrei să clii ce se întâmplă. Pentru ce vor fi rafale de vânt fac apel la deinturii acestor panouri să le securizeze, a mai spus firea.